Δεν να ακούγεται η βροχή του πρωινού, Πάνω στα μάτια και το πρόσωπο να πέφτουν οι ψυχαλές της Προσμένοντας το χάδι σου αγάπη μου Προσμένοντας το χάδι σου αγάπη μου Μα ωραίο το συνέστημα να έχεις έναν κόσμο κυλωμένο Παρακισμένο το έργο σου σε μηνύματα Και την καρδιά παραδομένη σε σκυρτήματα και λόγια ερωτικά Και την καρδιά παραδομένη σε σκυρτήματα και λόγια ερωτικά Τις αγκαλιές και τα φιλιά σου ακόμης Σε πλακόστρο του πεζόδρομους και υπόγεια περάσματα Που κάθε μέρα περπατώνται απ' του έρωτα, τα βήματα τα αισθήματα με μέρα περαπατώνται από το έρωτα, τα βήματα, τα αισθήματα Το ίδιο συνεχώς το δρομολόγιο, Εκάλη και η Φυσκέ Στη μέση δ' απ' το ίδου να ορίζει την, την απόσταση αγάπη Κι οι, οι άνθρωποι, άνθρωποι πέραστοιχεί να μην, μην μας ξέρουν Μονάχα ζεύγαρα και ερωτευμένα να καλφώνουμε το βλέμμα των σπρεμιάς που σε φιλούν. Κι είναι μέρες που όλο ετούτο δε μας τάνει Κι μέρες που όλο δε μας τάνει Κι αυτέ όπου σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ Συγχώρομαι. Μα έμαθα να αφήνω με ολόκληρη εγώ Και να έχω μια απέτηση παρέα να ζητώ Να παίρνω σαν κερδίσα με κόπο Χωρί να είναι ούτε ένα, να περνώ. Σα κερδίσαμε τόπο. Χωρί να είναι χαρισμένα ούτε ένα. Μόναχα ζευγαρά και ρωτευμένα να καρφώνουν το βλέμμα του με μια σπούσε φλότ. Κι είναι μέρε που είναι μέρες που όλο αιτούτο δε τα σύννεφα, πατήσαμε, πατήσαμε ουρανό. Διάγησαμε και χτίσαμε ξανά τα ίδια όνειρα, για να έχουμε πορεία. στρίγγοντας στο χέρι σου στη στάση του μέτρου. Τα κασταλά μετρούσαμε ξημένα στο σταθμό κι οι πάντα ερχόντουσαν στην πρώτη γνωριμία. κι πάντα ερχόντουσαν στην πρώτη γνωριμία. Ώσπου τα δάκρυα στερέψανε και, και πήγα στο γιατρό Περιέργως έχω πάρσει πια να λέω Συνήθισα τα δάκρυα και τώρα να Τι Τις μέρες που τα μάτια μου φλεγόντουσαν για σένα Τις μέρες που τα μάτια μου φλεγόντουσαν για σένα κι αυτέ που σ' αγάπησα κι ακόμα σ' αγαπώ Συγχώρα με Μα έμαθα ολόκληρη να με εγώ Και να έχω μια απέτηση παρέα να ζητώ Να παίρνω όσα κερδίσαμε κόπο Χωρίς να είναι χαρισμένα Ούτε ένα Να παίρνω όσα κερδίσαμε κόπο Χωρίς να είναι χαρισμένα ούτε ένα, μόναχα ζεύγαρα και να ανακαρφώνουνε το βλέμμα τους με μιας που σε φιλώ. κι είναι μέρες που όλο ετούτο δε μας φτάνει, κι είναι μέρες που όλο ετούτο δε μας φτάνει σαν όπου σε κερδίσα με την αρσία μου και, και στη ζωή σου και στο θάνατο μπροστά σου θα με βλέπεις τα, βλέπεις τα μάτια μου, το βλέμμα μου, τα χείλη μου είτε, είτε γυαλούν, είτε, είτε σου λένε, θα σου λένε τον το κάθε στίχο που αγαψα την κάθε νότα την κάθε λέξη ερωτική που την κάθε σταλά να σβεί, τη γέφυρα αγάπη θα σου λένε. Κι αν όλα αυτά δεν σου αρκούν, αγάπη μου. Την πόσο όμορφα ακούγεται, του πρωίνου η βροχή. Την πόσο όμορφα ακούγεται, του πρώην η βροχή. Δεν είναι ωραίο να ακούγεται. Η βροχή του πρωινού πάνω στα μάτια και το πρόσωπο. Να πέφτουν οι ψυχάλε προσμένοντας Προσμένοντα το χάδι σου, αγάπη μου. Προσμένοντα το χάδι σου, αγάπη μου.